У Бесідках Берездівської громади бібліотеки немає. Один із 130 жителів села 79-річний Михайло розповідає, дерев'яну бібліотеку розібрали в 80-х. Там був клуб, а бібліотека така була, аж тоді до магазину ближче, Дорозволили, а що ж. Чи треба зараз у Бесідках бібліотека і чи ходили б місцеві читати книжки, чоловік говорить. Бібліотеку вже немає кому. А от клуб, продовжує Михайло, не завадив би в селі, та згадує, і він, і односельці любили ходити в кіно. Особливо як індійське кіно було, то клуб, пован, клуб. Староста бесідок Андрій Яцюк розказує, клубу та бібліотеки в бесідках немає, і їх ніде розташувати, та такі заклади, каже, потрібні. Як сказати, навіть якщо одна людина бажає читати, то вже не є потреба, щоб була бібліотека. Ми не можемо сказати, що людина має право мати доступ до бібліотеки, до клубу. Бібліотека і клуб, говорить староста, мали розташовуватися в цій недобудованій споруді будинку культури. Його в 80-х почав зводити своїм коштом колгосп, а завершувати не було кому. Андрій Яцюк каже, приміщення аварійне вже років з десять, і його не добудовуватимуть. Та коли хтось із жителів бесідок хоче почитати книжку чи журнал, їх передають соціальним працівником із книгозбірні сусідніх Вищівки чи Великого Правутина послугу на дому, щоб можна було замовити з сусіднього села доставити ту книжку. Голова громади Віктор Васьковський каже, бібліотеки, які були в селах, не закривали. Та кількість бібліотекарів, говорить, зменшили, бо змушені економити. І один бібліотекар на два-три сели. Один день працює в одному селі, другий день на другому. Так. Певна черговість, графіки. Одразу в двох бібліотеках Великого правотина і хвощівки працює бібліотекарка Галина Корсун. На роботу Великий правотин з хвощівки за 10 кілометрів її возить Жигулями чоловік Андрій. Автобус хвощівку заїжджає двічі на тиждень. Зимою в основном конячкою, конячки приїжджаємо, санки запрягаємо. Сьогодні Галина працює у великому правотині, і до неї йде за новою книжкою 73-річна Валентина Урбанчук. Жінка говорить, з городів усе зібрала, можна й почитати. Читаю газети, книжечки. Анжеліку, Анжеліку прочитала, от я Роксалану дивлюся кіно, зразу читала, потім стало кіно, зараз художна література. Галина Корсун розповідає, у цій бібліотеці в неї 280 читачів. По десять чоловік приходять, є сім, є п'ятнадцять, як, як коли я. Я проти того, щоб закривати бібліотеки? Якщо є в селі бібліотека, є інформаційний центр, значить, живе село. Голова громади розповідає, капітально відремонтували будинок культури в де є Велика книгарня, танцювальний і концертний зали. Тут є комп'ютер, є Wi-Fi, є зв'язок, є інтернет. Бачите, вишка рядом це все там тут проблем у нас немає. Один клуб центральний повинен бути, де концерти, все інше, все інше. Ми тут проводимо. Бібліотекарка Надія Прилузька розказує в її закладі пів тисячі користувачів із п'яти сіл. Найактивніші каже, школярі. Вони знаєте, як ще люблять О, там сісти за столиком і просто кажуть, а можна ми почитаємо. Зі слів голови, капітальний ремонт будинку культури, де розташовується бібліотека, коштував 10 мільйонів гривень. Вісім надав Державний фонд регіонального розвитку, два – громада. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.